ثانيا الان نطالب الحكومه حتى الان هو انتم مو تقولون هذا التظاهر كفاله الدستور زين عمي هاي الناس جايه تظاهر ليش ما ليش سادين عليها الطرق خليه الظاهر عمي عمي تعال خلنا نفتيه من عندك ابني ليش تريد تظاهر انت وربعك وناسك ليش؟ اسمعوا من الناس اسمعوا من الناس يا اخواني ونعيدها ونكررها نقول الله بجلاله بعظمته وسلطانه سمع من ابليس قال فاخرج فانك رجيم وان عليك اللعنه الى لعنتي الى يوم الدين هذا الله مو تكلم مع ابليس قال ربي فانظرني الى يوم البعثون الله الشيطان يحاور رب العالمين ربي انظرني الى يوم البعثون قال فانك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم روح يعني الله حتى ديه احكي يا ابليس احكي يا الناس انت لا رب العالمين ولا شعب ابالسه تكلموا مع الشعب تواضعوا تواضعوا اتقوا الله اتقوا الله